اول هذي لينك طبعا على اننا على مستوى الجهه القطوان هذا اللقاء لتقديم المرشحين بحزب على مستوى الانتخابات النيابيه وعلى مستوى الانتخابات الجهويه ومن محليه طبعا هذا المنتخبين فريق طويل يتقدم بحزب هذاك كان فرصه ان نقدم البرنامج الجهوي اللي نتبنى به وهذه مبادره جديده ان يتقدم برنامج الجهوي في الانتخابات التشريعيه والتقالات العامة اللي عاد في مستمر، فعلا البرنامج التجاري يضم عدة مشاريع على مستوى يعني جهة الإخوان، مدينة على اللي ما كنتش يعني ما حقها من التنمية في الشمال الشمالي، وبالتالي مازال واحد المجموعة يعني ديال المشاريع اللي خصها تتحقق باش تنطرق خاطرة التنمية في خاطر التنمية كنت عايش طبعاً كنت كل يوم مشوا مشوا سياح يعني متوقف بسوا عادة مرتين في الولا فطر آه فائق السرعة لي كده وطلع عايش ومتوقف على المشاريع من ف... من من من اللي كنت من من تنجو كنت فوت عايش ومتوقف طبعاً كنت كل يوم متقاسمنا هي في مستوى اللي عندهم على الأقل بالنسبة للصناعات الغذائية أو مجموعة من المشاريع آه يعني للأنشطة ال... ال... الاقتصادية الأخرى. كذلك المستوى يعني منطقة طول يستير كذلك سوق خدمية أو واللي عن يعني كمل إنه يمول في هذه يعني ما قادم جاء كلهم يكون سوق كبير اللي قادم يمول باقي الأسواق مجموعة المشاير كذلك اللي ما كي ما قط ما حطوا الأسواق والعديد والعديد. نعم من خلال من خلال التدخلات ديال المرشحين ديال على المستوى الجهوي وكذلك يمكن لاحظ ذلك هناك فروقات على المستوى المجاريه في اقليم العرائش خاصه بالنسبه للعالم القراوي عليه يعني هناك طموحات ديال التنميه المجاريه بالنسبه لكم انتم شنو هي مجال العالم القراوي شنو هي التدخل اللي يمكن يعني على المستوى الاقليمي المحلي كذلك برنامج المحل جاوي كيتاثر اصلا بالشعاب الانساب الان كتخيم الانساب الان إن على لان يعني لأ المجالي مناطق متضررة ما وصلهاش خاصه عن يعني في في التنميه باقي نقصها مجموعه من لها الاشياء بالاخص يعني كيعاني من من المشكل ديال الهدره المدرسه ديال البطاله وحال المؤجل من السكن كذا السكان طبعا سكن لائق راه الماء والشرب والكهرباء قراويه واحد المجموعه ديال الاشياء في باقي اه التعليم الصحة اللي كيعانيو منها كذلك على المستوى القراوي اه اه مجموعة من المشاكل اللي جات في هذا البرنامج الجوي واللي عند الاستقلال من خلال تقديمه لهذا البرنامج كيتعهد أمام الناخبين والناخبات أنه غادي اه يحققوا إذا وضعوا طبعا اه اتقان فيه، وأنا متأكد أن الفريق اللي كنتقدموا فيه والبرنامج اللي كنتقدموا فيه والتاريخ اللي حد الاستقلال <تصفيق> نعم كذلك على المستوى المحلي هناك يعني الهشاشه وضعيه الهشاشه لمجموعه الاحياء بالاخص يعني مدن الصفيح والسكن غير اللائق يعني يعني بالنسبه على مستوى مدينه العرائش على المستوى المحلي هناك وضعيه الهشاشه وترضي ديال الخدمات والبنيه يعني بالنسبه لكم انتم كفريق على مستوى الاقليم على المستوى المحلي من مدينه العرائش قابلت ااا اللي تراها ثاني يعني مجموعه من الموسيقات والمشاكل كثيره ولكن في مشاكل استعصاء على المجال السابق عنا تحلها ناعل بن بنأساس سكن صحي الاستعصاء اليوم أنه المشكلة مشكلة دا واللي كان مقرر نفسيين يتمين لأو توقف يعني يتمس الجزر لأن مريت عايش مازينا بدون سكن كذلك سكن عشوائي دور إلى يعني السوق الساكنة تعاني من ترد الخدمات الصحية قلة قلة طبعا يعني خدينا ماشي ليكتوباك باش نشوفوا الطبيب في خدمات صحية على بتاع عن الشباب بالاخص و توفير يعني الأنشطة يعني الاقتصادية الشغل بورا الشغل للشباب بالإضافة إلى أنشاء جمعية العمل الكرامة للمواطنين عن البنية التحتية التي مجموعة من النقاط التي البرنامج